שלום לכם. מהו שוויון הזדמנויות? שוויון הזדמנויות הוא בין היתר חשיפה לטכנולוגיה, פיתוח יכולות ותחושת מסוגלות. ילד או ילדה בפריפריה שלא יחשפו לטכנולוגיות מתקדמות, שלא יתנסו בתכ בתכנות וברובוטיקה, לא ידעו שגם הם יכולים. לכן יזמנו חוג רובוטיקה לילדי מועדונית לילך בשכונת התקווה. החוג ביוזמת עמותת אוז שאני עומד בראשה ובשיתוף חברת ווייטק מפגיש לראשונה את הילדים עם הטכנולוגיות הללו היום זכיתי לסייר במועדונית יחד עם חבר מועצת העיר ויושב ראש וד שכונת התקווה שלמה מסלאוי יחד ראינו את הניצוץ בעיניים של הילדים האלה ואין לי ספק שחלק מהם יהווה את דור מהנדסי העתיד של ההייטק הישראלי כמו שאמרתי לכם צריך לא רק לדעת מה לעשות, צריך גם לדעת איך לעשות זאת